No que em digui que investigo, ni no? molt menys. El que faig és intentar. No? I des d'aquest intentar doncs, vas aprenent coses que després et separaran de l'objecte, però després t'hi portaran perquè necessites entrar-hi. Necessites entrar-hi i entrar-hi una mica bé doncs, per poder tenir eines, que aquestes eines després les aplicaràs i, i t'hi trobaràs. El mateix amb les pastes ceràmiques passar el mateix, començar a treballar, a descobrir, entendre la porcelana, entendre un greix, entendre tot el que implica, entendre el forn amb els diferents focs, amb els diferents tipus de, de coccions que, que hi puguin haver. No? Sortim de la comoditat, d'aquesta comoditat que, que és la que t'ha anat donant una experiència. Tu tens una experiència en aquesta experiència, ho trobes còmode, i tens que intentar sortir d'aquesta comoditat per, per, per trobar coses. No? O sigui... I crec que des d'aquí em, em, em sento que... que és algú que tenim al taller, que podrem estar incòmodes. En El dia a de la mica és una cosa una mica desagradable, vull dir que, que sempre t'emportes un parell de bufatades al dia tranquil·lament. No és tant la peça que ha sigut això, ha sigut el fer -la. No, I ha sigut... Jo vaig aprendre i la vaig viure, però és per mi, és la meva, és cosa personal, aquesta. Mentre se't feia, vaig tenir aquesta experiència, al fer-la. Però, bueno, és, és una experiència física, vull dir, no? És una experiència que està passant, allò, no? I pues, pues és el que et queda d'aquella peça, no la peça en si, no l'objecte en si, sinó que va ser el fer-la i el que vaig poder aprendre en aquell fet. A través d'anar-li un cop, a través de trencar-lo, a través de... Uh... Sobretot és això, o sigui, anar, veient, anar veient que el procés eh, t'ha de portar cap a, cap a una comoditat, que és aquesta cosa física, no? que és que el teu cos pot fer això. No? Pots, pots arribar fins aquí, pots, i aquí sents tu còmode, el material si sent còmode, l'eina s'hi sent còmode, ha de dir que t'equilibri. I quan apareix aquesta complexitat és que per aquí això no té sentit. No, no, no, no quadra. I no quadrarà, per molt que funcioni, per molt que s'aguanti, per molt que hi tal, però hi haurà una... Cosa, i, I una peça que... que contempla aquesta harmonia, tu la notes. I tu, tu, sense saber-ho, tu notes, pots, pots, amb una tensió, una sensibilitat, pots, pots llegir una miqueta aquest gest. No? Aquest gest, aquesta... Aquesta cosa que, que, que ha passat. La manera tradicional de treballar és va base de dibuix de plantilles i és la que faig servir. A vegades em pregunten, venen estudiants més joves, diu quin programa, quin CAD fas servir o quin programa fas de, de disseny, i els dic, pot servir un llapis. I és, i és que és veritat, no és que, no és que estigui obsessionat amb el segle XVIII de la fusteria, sinó és el que em funciona a mi. Treballo amb un llapis, faço un prototip i un cop tens aquest prototip, igual funciona, igual, no, el deixes uns dies i vas treballant sobre ell. I sobre ell guixes, talles i ho fas. El taburet que estic assegut va passar tres o quatre fases abans de que tingués la peça que m'agradava. Si treballes amb les mans ets un obrer, si treballes amb les mans i el cervell ets un artesà, si fas mans, cervell i cor ets un artista. O sigui, si només fos el gest a les mans, a l'ofici, eh, podria ser qualsevol mena de treball. Podria ser un treball de qualitat, però completament buit. Necessites la planificació, o sigui, cap a on vaig amb aquest treball, que és el cervell, no? què estic fent amb això? Però això també podia ser doncs, un treball industrial, diguem no? Un dissenyador m'encarrega un moble i jo poso tota la meva tècnica, tot el que sé de l'ofici, per fer-ho -lo el millor possible. I, clar, jo estic intentant posar el cor, també. No? Quan veig un tronc, dic que pot sortir d'aquí i aquella peça, què puc treure? Com puc fer que aquesta peça brilli més? No? Aquí tinc fustes que no sé què faré belles. No ho sé, però estan esperant el seu projecte. Dintre de l'ofici, d'entrada de la mà, hi ha molta planificació. Quina operació fas davant de l'altra? Com, com pots fer millorar aquesta peça? Pensa que nosaltres davant de, de cada tall, perquè bàsicament el que fem és tallar fusta i encolar-la, no? davant de cada tall hi ha moltes opcions de com lo I com ho, fas bé, com ho fas millor, més ràpid i més segur són decisions cada dia. Jo crec que la part que més ens agrada als fusters és solucionar problemes. Ens passem el dia solucionant problemes. I a vegades, al cap d'un temps, com que jo faig... Totes les peces són diferents, no faig un treball en sèrie, cada dia soluciono problemes i cada dia tinc noves coses a les que enfrontar-me. No? I a vegades passa el temps si no me'n recordo com es he solucionat abans. Ce travail de recherche sur ces formes qui a priori semblent simples, c'est le fruit d'une réflexion profonde en fait sur la forme mais aussi sur le fond, c'est vrai que j'ai fait le choix de travailler un pot, c'est un objet séculaire, euh, ancestral qu'on retrouve à travers les cultures euh, et les âges. Et moi, j'ai choisi de le décaler un petit peu euh, de sa fonction, qui était une fonction utilitaire. Et je viens euh, questionner un petit peu euh, euh, la place de l'objet utilitaire, en fait, par ce travail, et euh, essayer d'instaurer un dialogue entre l'objet courant et l'objet artistique. peut penser la pièce, et le geste viendrait euh, euh, formuler cette pensée, en fait. Euh, et parfois, ce geste, la main, le corps même, euh, va au-delà de ma pensée, et, et amène un autre chemin, ou m'amène vers d'autres chemins euh, que ce que j'avais pu imaginer. Et puis, euh, Il y a aussi ce regard tactile, en fait, la terre, l'argile, c'est très tactile, c'est sûr. Et il y a une lecture qui se fait par le toucher et qui ne se fait pas par le... par d'autres sens que le toucher. Oofan le Lee, c'est un artiste coréen que j'aime beaucoup et qui parle de la main vivante, en fait. Et pour lui, la main vivante euh, est là parce qu'il y a derrière une pensée puissante. Et j'aime beaucoup, en fait, cette euh, manière de voir, le rapport euh, entre la pensée et, et, et la main, en fait, qui est sensible. qui a Je, on, on peut pas dissocier aujourd'hui euh, la création ou en tout cas moi je ne peux pas dissocier la création d'un geste corporel en fait, d'une implication corporelle, euh, peut-être mes mains, mais l'engagement il est au-delà aussi, euh, c'est pas que les mains, oui. C'est une continuité. J'ai une pratique très lente, euh, qui est celle de la construction au colombins de mes pièces, et ça amène un temps de méditation, en fait. Et dans mon travail, ce qui est très présent, c'est l'empreinte de mon pouce que je place à chaque mouvement. Et cette empreinte, c'est une présence. C'est ma présence à la pièce à chaque fois que je pose mes doigts sur l'argile pour la modeler et la former.